إذا عندك كاميرا من نوع DSLR وتعبت من جودة الصوت السيئة بسبب استخدامك للميكروفون الموجود داخل الكاميرا، خلوني أعرفكم على أفضل ميكروفون خارجي يمكن استخدامه للكاميرا. نبتدي مع بعض الحلقة الحين مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقتنا هذا الاسبوع واليوم راح نلقي نظره على ميكروفون شور vp 83 لنز هوبر من شركه شور المعروفه واللي في اعتقادي هو من افضل الميكروفونات لكاميرات الدي ال ار. سعر الميكروفون اليوم في حدود 200 دولار وكالعاده اذا حابين تدعمون القناه راح اخلي رابط في وصف الفيديو تقدرون من خلاله انكم تشترون الميكروفون. في من هذا الميكروفون نوعين النوع الاول هو vp 83 والثاني هو vp بي 83 f النوعين متشابهين بشكل كبير في ناحيه طريقه التقاط الصوت. الفرق الوحيد بينهم هو ان vp بي 83 f تقدر من خلاله انك تسجل الصوت بشكل منفصل على فلاش ميموري. الحلو في نوع vp بي 83 f هو انك تقدر تسجل الصوت في جهتين مختلفتين. الجهه الاولى اللي هي على الفلاش ميموري وفي نفس الوقت مباشره في الكاميرا نفسها. تضمن لنا هذه الطريقه ان راح يكون عندنا نسخه احتياطيه او باك اب من الصوت اضافه الى ان الفي بي 83 اف فيه البري امب افضل من اللي موجود في الكاميرا البري امب هو الجهاز اللي يعطي القوه حق الميكروفون النوع اللي عندي اليوم هني هو الفي بي 83 اللي بدون الفلاش ميموري الميكروفون هو من نوع السوبر كارديويد بولر باترن وهو مشابه للميكروفونات المستخدمه في تسجيل الحوار الصوتي في الافلام اللي من نوع Shotgun مايكروفونز واللي تتميز بمجالها الضيق لالتقاط الصوت من امام الميكروفون فقط فهذه النوعيه تلغي الاصوات من الجهات الجانبيه والجهه الخلفيه للميكروفون وتسجل فقط الصوت الصادر مباشره من الجهه الاماميه يعطينا الميكروفون ثلاث خيارات من ناحيه مستوى الصوت عدنا مينس 10 دي بي و0 وبلاس 20 دي بي سبب وجود هذه الخيارات المختلفه هي ان البري امب الموجود داخل الكاميرا عاده ما يختلف في مستواه وجودته فتوفر لنا خاصية التحكم بقوة مستوى الصوت إمكانية استخدام الميكروفون في أكثر من نوع من الكاميرات نلاحظ أيضاً وجود زر اللو كات فلتر واللي راح يلغي لنا الترددات اللي تحت 300 هرتز واللي عادة ما يكون مصدرها الأصوات ذات الترددات المنخفضة، مثل صوت محرك المكيف على سبيل المثال الميكروفون ياخذ قوته من خلال هذه البطارية اللي من نوع دبل اي واللي تعطينا تقريباً 130 ساعة عمل يتوصل ميكروفون بالكاميرا عن طريق هذه الوصلة اللي من نوع 3.5 ملم واللي تتركب من خلال هذه الفتحة. الكاميرا اللي استخدمها هي من نوع Canon 90D واللي فيها تكون فتحة الميكروفون في هذه الجهة. لما نوصل الميكروفون بالكاميرا في بعض الإعدادات اللي لازم نضبطها بشكل صحيح عشان لا تواجهنا أي مشاكل في الصوت. الإعدادات هني راح تختلف على حسب نوع الكاميرا اللي عندك. إعدادات كاميرات الكانون تقريبا كلها متشابهة. فنروح على القائمه الرئيسيه اللي باللون الاحمر ونختار Sound ريكوردينج اذا ما غيرت اي شيء فيه راح يكون على الاوتو بما معناه ان المايكروفون المستخدم هو المايكروفون الداخلي للكاميرا نفسها واللي طبعا لا يمكن الحصول من خلاله على جوده عاليه من الصوت فاول شيء نسويه ان احنا نغير مدخل الصوت من اوتو الى Manual اول ما نغيره راح يطلع لنا شيء اسمه Rec Level او ريكوردينج ليفل ضبط هذا المستوى بالشكل الصحيح جدا مهم لأن إذا رفعنا أكثر من المطلوب الميكروفون راح يسجل الصوت والنويز بشكل كبير فبيصير عندنا صوت تشويش عالي حاول تغير في مستوى الصوت إلى أن تصل إلى المستوى المناسب أنا عادة نخليه في هذا المنطقة تقريبا لأنه بالنسبة لي راح يسجل مستوى جيد من الصوت خلونا حين نجرب الميكروفون هلا بكم شباب مرة ثانية حين اللي قاعدين تسمعونه هو صوتي مباشرة من ميكروفون الكاميرا مو مركب لحين الاكسترنال external microphone أه بس اتوقع ان الكواليتي بعد الحين مو ولا بد لانه وهاي بعد انا في غرفه اكوستيكلي تريتد يعني مثل ما انتم شايفين الفوم موجود على الطواف فما فيها وايد ريفرب ما فيها وايد ايكو بس والمسافه بعد بيني وبين الكاميرا تقريبا يعني هي مسافه ذراع واحد فا في الصوت مال الميكروفون الا في الكاميرا كاميرا اللي هي 90 دي كانون 90 دي خلونا الحين نركب مايكروفون اكسترنال ونشوف شلون الصوت راح يكون هلا فيكم مره ثانيه، الحين الصوت اللي قاعدين تسمعونه يا شباب هو الصوت من الميكروفون الاكسترنال. شو رايكم فيه؟ هل هو افضل؟ هل هو اسوء من صوت الميكروفون الموجود على الكاميرا؟ خبروني تحت في التعليقات. مثل ما قلت لكم هاي النوعيه من الميكروفونات الحلو فيها انها تاخذ فقط الصوت من الجهه الاماميه، فما راح ياخذ لي صوت الغرفه اللي انا فيها. كتبوا لي تحت شو رايكم في الميكروفون. الصراحة الميكروفون جداً رائع وعملي وجودة الميكروفون اللي يعطينا إياها أفضل بمراحل من جودة صوت الميكروفون الموجود في الكاميرا نفسها والحلو في الموضوع أن تركيبة وضبطه أمر سهل جداً وسريع خاصة إذا كنت مستعجل وحاب تفتح الكاميرا وتتصور على طول وفي نهاية هذه الحلقة لا تنسون اللايك والاشتراك ومشاركة الحلقة مع أصدقائكم وإذا عندكم أي استفسارات اكتبوها لي تحت في التعليقات أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة